ازيكم يا شباب عاملين ايه معاكم بدر من لينكس كوميتي في OSC وان شاء الله النهارده حابب اكلمكم عن الريف لوج او الرفرنس لوج او زي ما انا بحب اسميه The Ultimate Log كلنا عارفين اللوج العادي اللي احنا بنستخدمه علشان نشوف الهيستوري بتاعنا والجيت بيساعدنا ان احنا نرايد الهيستوري بتاع البروجكت بتاعنا عن طريق الكوميتس والبرانشز والتاجز بس هل كنا عارفين ان جيت بيتراك الهيستوري بتاع كتابتنا للهيستوري اصلا مفهوم غريب شوية صح؟ خلينا نبسط الموضوع كالآتي: أنا دلوقتي معايا ورقة بكتب فيها معلومات معينة، الورقة دي وأنا بكتب فيها ممكن أكون مسحت حاجة أنا كتبتها وكتبت حاجة بدلها، أو عدلت على حاجة أنا كنت كاتبها، اللي هيبص في الورقة دي هل هيشوف التعديلات اللي أنا عملتها أو الحاجة قبل ما تتعدل؟ لا، هل هيشوف الحاجات اللي أنا مسحتها؟ لا، ده اللي اللوج بيعمله، اللوج بيوريني حالة الهيستوري بتاعي بعد ما خلص. طيب أنا عايز أشوف الورقة بتاعتي دي آه، إيه اللي اتمسح منها إيه اللي تعدل عليه يعني إيه اللي كان موجود بس اتعدل عليه ممكن ألاقي الكلام ده فين ده اللي بيقدمهولي الريفرنس لوج هو بيتراك اللي تشينجز حتى اللي ما بتدخلش في اللوج بتاعي أو في الهيستري بتاعي هنا مثلا أنا عندي شوية كومنتس من ضمنهم كومنت أنا عملت لها أمنت ألا وهي رقم أربعة اللوج هيتجاهلها تماما ويبند الهيستوري حواليها ويقول لي ولا كانها كانت موجوده ولو عملت دلوقتي جيت لوج مش هشوفها الريف لوج بيقول لي لا انت كنت في اللوج في الكوميت دي قبل كده يبقى الكوميت دي مهم تمام فبيرقمها لي من اخر مكان انا كنت واقف فيه فبيقول لي انت حاليا واقف هنا اهو طيب حابب ترجع ورا حابب تأندو النقله اللي انت وصلت لها دلوقتي لأنه بتحرك من كوميت كومت فبيقولي لو حابب ترجع خطوة لورا خلاص إنقل الهيد بتاعك والماستر بتاعك حطهم هنا اهو عايز ترجع خطوة كمان لورا إنقلهم مرتين هنا اهو وهكذا وكل واحدة من دول بتكورسبوند مع الكومت اللي فوقها دي فكرة جيتر بكل بساطة إن جيت عامل هيستوري إزاي أنا بعدل بعد الفلايسوري بتاعي إزاي أنا مثلا عملت ألتر للكومت إن أنا أعمل لها أمند إزاي أنا عملت ديليت للكومت دي عن طريق إن أنا عملت ريسيت هارد ورجعت لورا أو غيرت المكان اللي البرانش بتاعي واقف فيه كل الكلام ده ريفلوج بيتابعه فرق كمان ما بين اللوج وما بين الرفلوج إن اللوج بيبقى بابليك بيبقى موجود معايا ومعاك ومع الناس اللي شغالين معاهم على الريموت لأن هو بكل بساطة بيحكي تاريخ البروجيكت التاريخ اللي احنا قلنا انه ده هو اللي احنا اعتمدناه ده ده حالة الورقة في النهاية بعد ما اتمسح وبعد ما اتعدل على الكلام اللي كان موجود فيها واللوج بيتراك الكوميت هيستوري بتاعنا يعني بيبقى شايل الكوميت هيستوري الكوميتس اللي احنا عملناها واللي احنا اثبتناها ومسبناها زي ما هي ما مسحناهاش او ما عملنالهاش امند ويبقى انكلودد في الريموت لما بنعمل بوش وبول بنشوفه لكن الريف بيبقى خاص بكل واحد فينا لان احنا بنتعامل مع الهيستوري بتاعنا بطرق مختلفه انا عملت تشيك اوت هنا الاول هو عمل تشيك اوت من طريقه تانية كلها اختلافات وبي ريكورد ال... ال... يعني اخر حته في كل البرانشز علشان يقول لي اه انت عايز تريستور البرانش ده اه اتفضل عايز تريستور الكومت دي اتفضل واثر ريفرنسز زي مثلا الهيد الكلام ده كله بيبقى في اللوكل ريبوزيتوري ومش بيترفع للريموت ليه, ليه ممكن استخدم الرفلوج بكل بساطه انا هستخدم الرفلوج لما ارستور ديليتد كوميتس او ارستور ديليتد برانشز تعالوا نبدا نستخدمه دلوقتي ده نفس اللوج اللي انا كنت موريه لكم من شويه بس لو بصينا عليه دلوقتي ممكن نقول والله اللوج ده ما فيه ولا في كوميت اتشالت ولا في كوميت حصل لها ما لا هو ده الهيستوري اللي انا بداته على طول بس الحقيقه مش كده يعني انا دلوقتي لو قلت جيت لوج داش داش وان لاين علشان اخليه خفيف هيقول لي انت عملت دي بعدين دي بعدين دي نفس الكلام اللي موجود في الاكستنشن هنا بس هل لي حقيقة يعني دي الورقة بعد ما انا سلمتها بعد ما انا مسحت وعدلت فعايز اتأكد فعلا ان انا مسحتش حاجة ولا عدلت على حاجة هبدأ استخدم الرفلوج كتبت جيت ريفلوج هبدأ اقارن ما بينهم خليني أ... ارن جيت لوج تاني اون لاين وget الفلوج اقرر ما بينهم مش هنركز دلوقتي مع head at one والكلام ده خلينا مركزين مع الأرقام الكودز دي ماشي دي تمام دي تمام دي تمام تمام لكن 19 دي مش لقيه وهنلاقي هنا كلمة amend اه جت الفلوج زي ما قلت بيتراك حتة اني عدلت على كومت وبيقولي انت عدلت على الكومت دي تمام ودي نتيجة الامند ونتيجة الامند هي اللي دخلت معاك في الهيستري طب اللي قبل الامندنج ما دخلش معايا في الهيستري بكل بساطة فجتري فلوك خد باله من الكوميت حتى لو هي ما دخلتش في الهيستري وقال لي انك عملت لها امند الى اخره تمام ازاي بقى ممكن استخدم الجتري فلوك في حاجة زي كده وان كان استخدامها ظاهر دلوقتي لانها بحتفظ بكل حاجة اللي دخلت واللي خرجت وكل التفاصيل دي بس خلينا نبدا نجرب انا مثلا هبدا استخدمها علشان أريستور الغلطه الشنيعه اللي احيانا بنقع فيها وهي ان انا اعمل ريسيت هارد لمكان بالغلط فاقول له مثلا 62 اللي هو يعني يعتبر ضيعت نص الشغل بتاعي طار 7 كوميتس او 4 كوميتس قدام ما تبقاش منهم غير 3 طب اعمل ايه خلاص كده الموضوع افانيك او اعمل اي حاجة لا مش لازم ابانيك او اي حاجة لأ قلت له دلوقتي جيت ريسات ري وانا عايز اعكس آخر حاجة انا عملتها وانا متأكد ان دي اخر حاجة تمام اقول له جيت ريسات هارد نا آه سوري هيد لكن هقول له ارجع مش عايز البيرنت بتاع الهيد بقى لأ انا عايز الهيد كان واقف فين من خطوة فاتت يعني انت حركت الهدوة وديته منين لفين لأ اعكس الخطوة دي رجع لي اللي انا لسه اصيرها دلوقتي ولو بصيت في الرفلوج هفهم ليه حاجة زي كده اشتغلت تمام بيقول لي انا هنا كنت عملت الكومت اللي اسمها سي باي جميل بعدين عملت ريسات للمكان ده هو بيقول لي انت عملت ريسات طيب انا عايز الخطوة اللي قبل ريسات فعملت ايه فبيقول لي انت عملت هيد at وعملت رجعت عملت reset at one اللي هي كانت هناه لان ال entry ده لسه موجود دلوقتي يعني آخر دي اخر حاجة انا عملتها فقبل ما اعملها دي كانت زيرو ودي كانت واحد فلما استخدمت واحد رجعني تاني لمطرح مكان المين واقف فيه طبعا هنا انا ما عملتش restore لكوميت واحدة ولا اتنين انا عملت restore لاربعة كوميتس مرة واحدة بس خلونا نعمل نفس الكلام لما يبقى معانا برانش تاني اما يبقى معانا برانش تاني انا دلوقتي هعمل جيت فلوج علشان اشوف الكوميت اللي حصل لها اماند وهتشيك اوت عليها او اكشلي هعمل برانش هناك هعمل برانش اسمه اكسبيرمنت واحطه على الكوميت اللي اسمها 19 دي واعمل تشيك اوت عليها هناك سو أه البرانش اللي اسمه اكسبيرمنت تمام وهعمل حاجه نادرا ما في حد هيعملها او يغلط فيها وان انا أدلت البرانش اللي اسمه مين البرانش مات بس اللطيف ان جيت بيقولي انت مسحت البرانش وهو كان واقف على المكان ده طيب بكل بساطة لو انا غلطت الغلطة دي في وقتها على طول اعمل برانش واسمي البرانش بعدين ادي الكود بتاع المكان اللي هو كان واقف فيه وانا كده عملت ريستور للبرانش ايه لازمة جيت ريفلوج رسمة جيت ريفلوج لما الموضوع يقدم لما ابعد عن البروجكت بتاعي وان انا عملت ديليت او ان انا مخدتش بالي من الديليت اللي حصل ده بكل بساطة لو عملت جيت برانش داش دي تاني للمين وعملت كلير انا دلوقتي نسيت التعديل ده او نسيت الكود بتاع المين بكل بساطة افتح جيت ريفلوج وهعرف كل التفاصيل دي منه تمام؟ ودي مهارة أنت بتكتسبها كمستخدم لجد أنك تقدر تبص في الرفلوج وتفهم أنت غيرت ايه في الهيستوري بتاعك فلو بصينا هنا اهو بيقولي أنت عملت كومت اسمها ساي باي تمام أو أنت <hesitation> انت... سوري الموضوع ده محتاج يعمله له... <hesitation> اه... جدري فلوج أنا دلوقتي بيقولي أنت عملت تشيك أوت اتحركت من المين لإكسبرمنت فده معناه أن أنا كنت في المين أمتى هنا اهو بس كده الموضوع اتحل لما لما قدرت أوصف في الريفلوج وأفهم وأخليه ينطق كده لي ايه اللي أنا عدلت ايه في الهستري قدرت أستفيد منه وأقوله بكل بساطة خلاص جيت برانش اللي اسمه مين حط مطرح مكان الهيد واقف من كم خطوة من خطوة واحدة فاتت بكل بساطة رجعت المين لكن معانا جيت ريفلوج بكل يعني خفه ورشاقه هل احنا هل دي كل بس الامكانيات بتاعه جيت ريفلوج صراحه لا في حاجات تانية زي مثلا ان انا اشو الريفلوج بتاع شويه ريفرنسز انا دلوقتي لو قلت له جيت ريفلوج شو مين هيقول لي المين حاليا واقف هنا هو اللي احنا قلنا هو بيتراك الريفرنسز او بيتراك اللوج بتاع الريفرنسز طبعا عشان احنا مسحنا main ولسه عاملينه تاني فهو بيقول لي المين لسه معمول كرييشن هنا اهو نفس الكلام بالنسبة لأكسبرمت لكن احنا دلوقتي لو مثلا عملنا هنا new line دلو جيت commit am و change عشان اعمل add وبعدين اعمل commit ورجعت تاني اشوف ال reflog بتاع المين هيقول لي المين كانت واقفة حالين دلوقتي في المكان ده وكانت واقفة من خطوة وراء في المكان الفلاني مطرح ما اتعمل لها كرييشن فكل البرانشز بتاعتي والهيد ليهم ريفلوج جميل جميل في حاجات تانية برضو ممكن نشوفها في الريفلوج بس هنستفيدها اكتر لما نفتح المانيوال بتاع ريفلوج وده مهم جدا لما تتعرف على كوماند جديد انك تبص على المانيوال بتاعها هيقول لنا شوية تفاصيل زي مثلا ان انت عندك اربعة سب كوماندز زي شو واكسباير وديليت واكزست ايي قول لي تفاصيل عن الرفلوك زي مثلا ان هو بستخدمه علشان ريكورد التابس بتاعه البرانشز ده احنا شفناه وامتى اتعمل لها كرييشن والتفاصيل دي وفي نفس الوقت ريفرنس او احدد قيمة قديمه للريفرنس اللي انا بتعامل معها زي الهيد ات تو ده بيقول لي معناها الهيد كانت واقفه هنا من مرتين فاتوا او ماستر ات 1 دوت ويك دوت اجو يعني الماستر كان واقف فين من اسبوع فات تمام وفي تفاصيل زيادة ممكن تشوفها هنا هو وبرضو بيقول لي انت ممكن تستخدم شو علشان تشوف الرفلوج بتاع الرفرنسيس دي وبرضو ممكن تستخدم جيت لوج داش جي والكلام ده كله بيقول لي جيت ريفلوج شو هو عبارة عن اليس للكوماند ده اليس ده يعني معناها شبيه بس هنتكلم عن موضوع الاليس في جيت قريب خلينا بس نجرب نستخدم الكوماند ده هنلاقيه بيطلع لنا نفس الحاجات اللي هتطلع لنا لما نيجي نستخدم جيت فدي فكرة الاليسز باختصار ولكن هنتوسع فيها ان شاء الله في فيديو جديد بعدين يجي يكلمنا عن حاجة زي الاكسباير دلوقتي الرفلوج ممكن حتى اخليكوا تشوفوه دلوقتي لو فتحت الفولدر اللي اسمه دوت جيت وبصينا على اللوجز هتلاقوا في حاجة اسمها ريفرنسز وهتلاقوا في حاجة اسمها بكل ريفيرنس معانا فعندنا الهاد وعندنا الاكسبيرمنت وعندنا المين لو بصينا هنا هنلاقيه بيحكي لنا تفاصيل الموضوع فبيقول لي هو اتعمل له كرييشن امتى في المكان اللي اسمه سي اي سي وده صحيح وبعدين حصل فيه حصل فيه كوميت فهو نقلني من سي اي سي وداني في المكان اللي اسمه اي 5 ستة تمام نفس الكلام في الاكسبيرمنت هيقول لي هو ما كانش موجود بعدين بقى موجود في ناينتين لو بصيت في الهد هيجيب لي نفس الريفرنس لوك بكل التفاصيل دي فهو حرفيا فايل موجود عندك تمام فالفايل ده ممكن يكبر ممكن يكبر ومع استخدامنا الكتير للكومنتس والكلام ده كله والبروجكت يطول ممكن حجمه يبقى كبير وساعتها بقى من الاحسن ان جيت يكستمايز السايز بتاعه ويمسح شويه انتريز منه الحاجات اللي ادمت بقى الحاجات اللي ادمت جامد قوي دي يمسحها ويقول لك خلاص انت ما بقتش محتاج مثلا من 90 يوم ولا من 30 يوم فاتوا مش محتاج التفاصيل دي انت على الاقل هتبقى محتاج الاسبوع ده الاسبوع اللي فات اليومين دول دي الحاجات اللي انت مهتم انك تبقى عارف ازاي تتعامل معاها بس في الحقيقه احنا مش بنستخدم جيت اكسبير او Get او رفلوج ديليت او الحاجات دي كلها اللي بيستخدمها حاجه اسمها جي سي وده بيبقى كوماند علشان نكستمايز ونحسن البيفورمانس بتاع get locally فهو بيكلين clean فايلز files اللوكل ال local uh, بس دي الفكرة بكل بساطة في ال subcommands شو و expire و delete. delete بيمسح إنتري مخصوصة معينة فانا دلوقتي لو قلت له get reflog وقلت له انا عايز امسح اي إنتري من دول هيمسحها ممكن امسح الإنتري اللي اسمها تسعة uh, لان دي قبل الامند بقوله جيت ريفلوج بليت هيد لما كان عند تسعة مسحها لو رجعت تاني احنا لو بصينا هنا هنلاقي ان تسعة قبل حتة الأمن لكن لو رجعت جيت ريفلوج مش هلاقي الكومت دي تاني فخلاص كده اتمسحت حتى من كاتب كاتب التاريخ مبقاش موجود في الكومت دي لازم أنا أحفظها بقى علشان أقدر أرسطور حاجة زي كده وفي العادي زي ما هنشوف في المانوال بيقول لي ان مشط من الطبيعي ان اليوزر العادي او اليوزر اند او الاند يوزرز هم اللي عدلوا على الرفلوج من طريق الاكسباير او من طريق الديليت تمام وفي exist بيشوف اذا كان الرفرنس ده زي الهيد والكلام ده لي آه reflog ولا لأ فانا دلوقتي لو عملت get reflog exist للhead هو قال لي هيرجع زيرو لو هو ليه لي reflog وده تمام ده كان كل قساطة معانا reflog ان شاء الله ان شاء الله هنتكلم بعدين عن ال aliases بس حتى حين اشوفكم بعدين